Masyarakat yang ada di Kampungnya, yang mana Pak Malam yang berbahagianya, kagengap nampak dan kepada genggam bersama sampai di mana persatuan dan kesatuan mereka, sehingga terwujudlah acara yang begitu damai, mimbar yang begitu indah dan suasana yang begitu menyenangkan. Pemandangan lumbuan yang sangat-sangat istimewa. Nakur kepada seluruh para hadirin dan hadiran, kaum mih dan kaum ayah yang mana Bapak Malam yang berbahagia nyongkatan sahabat siat. Dalam merangka kita mengajak dengan sifatah dua kata. Semoga kita yang sama-sama tanpa doa Bapak Allah subhanahu wa ta'ala. Kiranya dua kita yang Bapak Malam yang Yang sangat sederhana nyok. Apabila niat kita itu tulus dan ikhlas, buktol lagi lagenda di dalam sebuah majelis ilmu. bila seandainya di dalam sekian banyak kalimat kata daripada luntuan, niat terkandung satu dua daripada terjemahan ayat Allah Subhanahu Wa Taala atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan putuah-putuah ungkapan-ungkapan daripada para ulama mudah-mudahan di yaumil akhirat kelak kita yang akan mendapat imbalan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala yaitu falah lagi kita yang bersedekah serdoba Yeo, yang Lung Tuan, Memohon izin di hadapan Mi dan Ayah untuk mengungkapkan sepatah dua kata atau yang sering disebut dengan tausiah yang mungkin antara tuan yang kau ligit dengan Tonyo Hanalhu, Lung Tuan. Nyopuaken, mu perasaan, nyom nyonya lumpurak buat raya yang kau liriknya mah nagel lunturili. Cuma bermalam dan ayah abang-abang lunturan membantu. Pertama, datuk puli kita nyom bahawa dakwah itu adalah salah satu cara untuk menyelamatkan. tujuan daripada hukum Allah SWT adalah untuk terjadinya teratur di dalam kehidupan tujuan daripada gedayung merupakan titipan daripada Rasulullah adalah hara satu din untuk gedayung menjaga dan memelihara agama Oh, God. Sudah menjadi kenyataan. Walau kadang-kadang gelom abih terdapat di Gedeung, semua yang disampaikan oleh Rasulullah itu sudah jadi kenyataan. Tetapi yang mayoritas G'dayu kata kataakui. Antara lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah membayangkan kepada Gedeung umat tentang kehidupan di sebuah masa. Di mana Rasulullah mengatakan. Bahawa pada satu masa keadaan Islam Dan keadaan umat Islam Ibarat daripada hidangan di atas meja makan Agama Islam Dan betanya urung Islam Ibarat daripada makanan di atas meja Sebahagian daripada yang maklum Yang namanya makanan di atas meja makan Yang pasti dikelilingi oleh urung-urung Salon untuk baju makanan tersebut Menurut selera dan keinginannya matematik Bina Uryan sasaran genyan adalah kepada aso hidangan Artinya Rasulullah ingin mengatakan Bahawa Islam dan umat Islam akan diserang Dari seluruh lini dan seluruh penjuru Ratat hagawah Islam dan umat Islam akan diserang Baik penyerangan itu datangnya dari luar maupun serangan itu datangnya dari dalam Serangan yang datang dari luar biasa dilakukan oleh orang-orang kafir Mereka menyerang Islam Menyerang sesuatu yang berbau dengan Islam Dan menghancurkan umat Islam Atau negara-negara yang mayoritasnya umat Islam Lagi tak kalah lidahnya orangnya Lewat media-media atau lagi yang kata tujuh lewat bacaan kita yang orang berita-berita apa yang sudah dan apa yang sedang dilakukan oleh orang-orang di luar daripada agama Islam terhadap kita yang kuring Islam. Di sana kita yang berbicara tentang Islam maka akan dipakai label-label yang tertentu yang bisa menyudutkan umat Islam. Paling kurang Islam yang dicap dengan radikalisme. Kurang Islam adalah kurang yang radikal. Bahkan yang paling tinggi yaitu teroris. Kalau kurang akan dicap dengan teroris, maka akan berhadapan dengan kekuatan-kekuatan dahsyat. Kekuatan-kekuatan yang sangat hebat. Sehingga masa awal beruji, karena awal itu akan beruji itu yang adalah lumpuhan sekitar Tundua Ribetha sesudah peristiwa 11 September yaitu yang menghancurkan gedung WTC memusnahkan ribuan orang-orang kafir bahawa Tanyan Jospus Presiden Amerika yang kamati pada-pada uro yang kau liket dibagi umat Islam menjadi dua teroris bahkan kan umat Islam penduduk dia di lunduhnya dibagi dua dan anti teroris. Itai yang lejazz butz, Anda mau bersama kami atau mau bersama mereka? Mau anti teroris atau bergabung dengan terorisme? Apabila bergabung dengan teroris, maka siap-siaplah untuk dibombardir dan dihancurkan kehidupan negara atau masyarakat tersebut. Puncak kejadian yaitu di Afghanistan. Kamu nuduh bahwa yang melakukan pemboman gedung BTC itu adalah terorisme. Teroris itu identik dengan umat Islam. Secara tidak langsung mereka mengatakan yang melakukan pemboman terhadap gedung BTC adalah umat Islam. Maka sasarannya menghancurkan Afghanistan. Tapi urung-urung Amerika duduk itu juga para peneliti orang-orang cerdas di Amerika itu pun bahwa. Gedung WTC-nya adalah sebuah ciptaan, sehingga ditampilkan video lebih awal Bertuh gedung, Yugo pesawat mukok dengan gedung WTC-nya, pesawat. Selesai. Urung-urung Irak sebahagiannya menyesal Mereka membunuh menyerahkan Saddam Hussein kepada Amerika Kemudian disusul oleh Libya Masyarakat Libya hari ini sangat merasakan Bagaimana damai, indah dan sejahtera hidup mereka Di era Muammar Gaddafi ketimbang dengan kehidupan urung Urung Libya pun sangat-sangat menyesal Nanggeru awanian urung pun hana pernah selesai Sampai yang paling terakhir Urohnya terjadi pembunuhan Dan tewasnya manusia yang sangat banyak adalah di Rusia Mati ke na yang hurung Islam Mati ke daerah na Islam Yang bertepuk tangan adalah hurung-hurung di luar daripada agama Islam Yang adalah penyerangan dari luar yang dilakukan oleh hurung yang dilakukan oleh uru-uru kafir itu dianggap wajar-wajar mende. Bahkan wajar. Karena memang Allah Subhanahu wa taala sudah duluan memperingatkan di dalam Al-Qur'an. Walan tarda ankal walan nasara hatta tattabi'a millatah. Tidak rela terhadap engkau wahai Muhammad. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sehingga engkau mengikuti agama mereka. Ayatnya menunjukkan yang Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, tidak dikatakan walantarda angkum tidak rela terhadap kamu wahai orang yang beriman, tapi Allah mengatakan harrela kekata wahai Nabi Muhammad, mufhuminang menyebut Nabi Muhammad harrela kekayung umat Nabi Muhammad meribege hanrela. yang karena dalam ayat maka kekayung anggap wajar wajar mendeng. Yang sangat kurang ajar adalah penyerangan yang dilakukan dari dalam, yaitu yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku dirinya mukmin, menyertai yang bagaikan puak agama non, gejawab Islam, beriman non atau tidak, gejawab beriman. Tetapi mereka menyerang Al-Quran, mereka menyerang Hadis dan menyerang sesuatu yang berbau dengan Islam. Sebenarnya beritanya berita baru, berita tuan dua ribu orang yang kena, bahawa nak kelompok menyebabkan yang ini nak kelompok liberal, nak uru urung yang sekuler, nak urung yang plural. Sehingga yang kau maklum dikaino dengan jil, jamaah Islam liberal. Seorang doktor yang telah luntuan Zainun Kamal, salah satu dosen di Uik, nikah antara Uren Kafir dengan Uren Islam, karena berprinsip Islam dan non-Islam adalah sama. Olehnya, na yang protek terhadap ayat. Tegak contoh ayat, fangkihu mata balakum mina nisai masna wasulah sawaruba. Uren agam dia. itu ayat pelecehan terhadap wanita. Nyan handi akui bahawa bahwa ayat Al-Qur'an yang mengatakan dia kawin lebih berapa pun nyan adalah penghinaan terhadap kaum wanita. Nyan juga bahagian daripada liberal. Uronyo yang paling terakhir yang pernah viral di media, uru juga menyatakan umat Qur'annya ude pedayoh hante nang. Islam Biang kero. Apabila kita temuan kepada Al Quran berpegang kepada hadis, maka udik bedayung akan kacau. Dan dia juga mengatakan Tuhan tidak berhak mengatur seseorang apabila sudah berada di dalam kamarnya. Ulang kita menglam kamar, yang harusan Tuhan lih. Ulang agam ini mukawin, ulang agam yang Tuhan. Tuhan hak guruh manusia bila di luar kamar Beli apakah hukum-hukum Al-Quran bisa dikoreksi kembali Seolah-olah kebijakan yang ada di dalam hukum Allah SWT itu tidak lengkap dan tidak sempurna Lebih lengkap dan lebih sempurnanya pemikiran manusia hari ini Yang sebabnya orang Islam Roh yang pegah Al-Quran, hana cocok, urung Islam. Roh yang pegah, hana cocok, nama dengan hadis, urung Islam. Agama apabila sesuai dengan keinginan, maka akan dia pegang. Apabila tidak sesuai dengan keinginan, maka akan ditinggalkan. Beramal dengan Al-Quran sesuai dengan kondisi dan situasi. Nyan Higatrim yang kurang ajar umat islam menyerang islam Waktu nabi dipegah menan menayang daripada sahabat ya rasul pakan menan kejadian buka umat islam buat wadaynya sedikit nabi menjawab hmm? tidak umat islam ni. tetapi lagi tubuh yang dalam ia laut. tak kalah tubuh yang dalam ia lautnya cukup Kekuatan. Apabila angin timur tu, kuboh hijau barat. Ibalah angin barat, kuboh hijau timur. Itu angin tunung di perangkat ubaruh. Itu angin baruh di talong tunung. Kuboh. Ramai, banyak, tidak berprinsip, tidak istikamat, tidak punya kekuatan. Kenapa? sebuah kekuatan terhadap Islam orang Islam yang kaya rame tetapi kekayaannya tidak menjadi sebuah kekuatan yang kolektif yang bermanfaat terhadap Islam begitu juga fakar para pemikir yang Islam cukup rame tetapi pemikirannya tidak bermanfaat terhadap Islam rame tapi hana makna mi dan ayah abang-abang nungguan -abang Menyebabkan saya, ini adalah 12% kita yang berhubungan dalam Islam. Hanya saya tidak mendengar berita atau tidak baca berita yang ada satu-dua yang murtad. Tapi, mayoritas atau 12% beragama Islam. Skop nasional Indonesia sekitar 80-an jumlah orang Islam di Indonesia sekurang 25%. Kota Masa Pemerintahan Almarhum Soeharto, jumlah ureng Indonesia yang beragama Islam, di kurang puluh lima persen, cuman lima persen yang kan Islam. Mestri Haji menau, jumlah rakyat Indonesia serduh juta, di kurang lima juta Islam, lima juta kan Islam. Yang kan Islamnya berpencar, nah di dalam Katolik, nah di dalam Protestan, nah di dalam Hindu dan nah di dalam Buddha, lima persen. Aliran dalam Islam masanya hanya dua Pertama NU yang terbesar, yang kedua Muhammadiyah. Tidak boleh ada aliran yang ketiga di Indonesia di masa pemerintahan almarhum Suharto. Tanpang ati takalunyo inna satu keindahan. Artinya antara agama dengan agama hanatifah. Kemudian di dalam Islam pun tidak ada terjadi bentrok, tidak ada kisruh. What the Terjadi reformasi. Soeharto dijatuhkan. Agama di Indonesia utama utama agama Shinto. Utama agama Konfucu. Aliran kepercayaan Ahmadiyah Kadian, Alanyan Syiah dan yang paling terakhir agama yang sah di Indonesia dalam periodenya adalah Walau persentase terseji kurang Menyejamun berjaya sekitar 80 sekurang 25 persen Urodnya 87 persen dengan Uri Islam Iwak paduk 8 persen Kata yang kurang Uri Islam yang hawakak Jawabannya dua macam Pertama, Nayang Murtad tetapi yang murtanya hana leutak. Na ureung yang ditinggalkan Islam gara-gara faktor ekonomi. Berle Ditinggalkan Islam dan agama lain. Na ya ureung ditinggalkan Islam gara-gara faktor cinta. Ane agam jalan pemohji ureung agama lain, menyahai tamang agamanya, na item kawit. Maka idama. Atau ane ineng Islam, jalan suami ji ureung dalam dalam agama Kristen nah faktornya tapinya sedikit urang yang murtad, urang persentase umat Islam gara-gara murtadnya itu yang perlu yaitu alasan yang kedua pertumbuhan umat Islam sangat tersendak sementara pertumbuhan urang di luar agama Islam sangat dahsyat baik pertumbuhannya angka kelahiran atau kematian Orang lain baga sang dema. Gedeo hanam dema. Mederu. Gedeo orang Aceh yang gaduh dalam tsunami. Lebih kurung 200 riba jiwa. meninggal dan hanam empat. Orangnya tuan 2008 lah. Sang galam terkaza yang 50% dari yang kagada. Dan yang kagada orang 200 riba. Namgadoh ka orangnya seru 2 riba. Wahana yang kampung-kampung yang pun yang berat terjadi tsunami sampai uronyong kampungnya mendengsok udang rayu, -rayu hana baru nampi cec cec hana ramai udang lain angka kelahirannya cepat belum pernah lumb dialog lumb dua-dua dengan dua, Ma Tiroudem Walaf jadi dua-dua teru dua. dua, abah abah Tahlemalahnya bahawa KB itu diharamkan di dalam Kristen. KBnya hancur lah dalam agama Kristen. Menyekadarnya dianjurkan. Orang pakau, nyonya, kampung KB, na kecamatan KB, na nanggroe KB, na rumah KB, ya, aneh malah. Tapi menyekadarnya KB bermakna cukup anak dua saja yang salah. Pertama Rasulullah nombangga bangga dengan banyaknya umat. Yang kedua kedua anak dua bodoh. Meseja mati berdua. Kahana lileh. Kapoh kadang-kadang mati laut. Kapoh kadang-kadang mati bajalah. Dan yang mitalaih kahana lileh bije kembali. Atau kahana mati. Dua bahan, nung janji itu buat. Sabo jit ke penjuru, sabo jit kerana kata Pak Zohar harap doang. Tapi mian ramai biasa mian. Mian urung ramai ramai yang seanda betat betat Yang lu urung betat anu, urung yang diti tanu. Mian yang ramai ramai nung, painu betat dewan. Rot anu urung yang buku urung yang ramai anu, na Nekala nak anu yang dual heboh ko berapa-berapa tak. Na pai pemanja adoh woi. Moyang urang yang klap-klap anu yang handa pai kota adoh pemanja adoh wahana pai lakay nyuh handa pai lakaji handa pai di puru ikala na do oi kana lai. Ime en ayu dua boh. Betah. Hanap Munya yang terjadi Hanap patah harap putra yang bermanfaat Terhadap akhirat kita Munya tak kena kabir Kabir lagi dalam Al-Quran Kibang kabir lagi dalam Al-Quran Dia putus warna Kenapa dua tahun Wablu buit bulit Ngumput apa susu Asi Air susu ibu Baiknya air susu kau nanya ada hidup kau lupa dengan itu semua. Buah Allah talan hidup itu anu dua tahun. Moyo dua tahun dapat tu anu yang sel-sel utak kita yang penuh. Cara anu dari sel utak di penuh. Olehnya imunitas di tinggi, kekebalan tubuh di hebat. Ada anak pos yang tu anak pupu. Karena kau kuat rayu. Kalau urusan jemung di kuat, panen pos yang tu orangnya orang yang memiliki mati gara-gara imunitas gara-gara imunisasi orang yang lumpuh gara-gara imunisasi orang yang imunisasi PUMR orang yang lumpuh orang yang meningai orang yang tumbang terung pada orang rumah sakit yang baru pulih hilang orang pun belum dengar belum kalah video ken, Dr. Alfian Tanjung dosen yang lainnya, Pak Mahathir itu Apakah ada di gereja pengumuman untuk hadir ke posyandu para ibu-ibu yang beragama Kristen? Ijau ablimahathir itu Kristen, kami dilarang, Pak. Anak, hai bila Pak Puek, Pak Bayan, Pak Manis tadi. Idea yang lain, diminggu nak. Bukan pemandi diurakan dengan pos yang dua. Nah, liurin yang ibu-ibu yang naan limang tahun yang na balita hari ini na pos andu. Nah, nama kenapa nak yang ke pos andu? Me, terukonan timang-timang dek jo yang, wuih keran roti, dua unibiduakre, bedah wow. Angkara tak mumpu, kamu mumpet peng 80 belurpe. Kadai jaga nak ambak pos andu. Berusaha mana ada tapi kuat. kerana imunitas. Mian bukan mian talung pegahnya, lu buat pendapat pribadi lu terlepas daripada apa kan? bicara hari-hari omile. Ata' ya ibu mung, ata' tubuh anak itu nyo naseh sesuai dengan yang dalam tubuhui. Andri berapa yang dapat dia mengion untuk poh kemun yang na dalam tubuh, kemun dalam tubuh mengkemun yang dapat dia mengion na tapi antara pembunuh dengan yang terbunuh na jojo kadang kemun ubediko tukang poh uberi muang pahai yang kejip na yang tumbang na na na yang meningai na jojo urusan kemun na rata-ratanya tapi kuat. Dalam kristen dilarang kata doktor Alfian Tanjung. Kami dilarang Ini ada yang Tengah Lung lu, becah Pakoran Gubernur Papua Gubernur Ronyan Ronyan oleh Tuan Gubernur Horm Lukas NMB Lalu ipegal acara resmi Ipegal acara Kau akan ke hura-hura Pada ke Ika yang gubernur nak panggung, ika bapak, i, bapak abu, ikan, ibu yang punya anak lebih datang sepuluh orang dipersilakan naik panggung. Ke i-i urinang dua-dua orang. urinang anak ke tiblah, tidra urinang leheb lah. Ita yang ni gubernur, tidra ibu bu dran dua anak, tiblah pak. Tidra urinang leheb lah. Ihoi ajudan, iu metah anak ke panggung. Ijo peng tertuhi mumpul juta, ibu yang lebih dah bawahnya tertuhi mumpul juta, ijo ibu yang di bawah bawahnya ibis mangan, support agar urian buyakin di mana tertuhi mumpul sepoyu ibu dah lop, di mana bu dega dega, di mana beramai, nang raw utanya penduduk utanya sangat sedikit, ijo peng tertuhi mumpul juta. Papuanya mayoritas Kristen yang uronyo dengan berjujola awalnya tengah bukan nyok KK kayu gak karuloh, lekem mereka awan, dahyo kan ada meh kaji ya. Dia nyanggee terauinam, itu yang le gubernur, pakan rata rata ik, pada ubahanu hit blue, pada ...yang tu yang watis di blo di dalam lapan bubuh kena kejarua beli ibunya hilung 48 yang dua ger lahir tak gembe put put insyaallah tiga ter lahir iko hurang awak tiga lahir gempur dua ger lapad di cop bendera juta... junta hijau ibu nak dugnan ibi semangat agar berame ummat dayo tak pedih nya nya nyerak lagi angka klahira orang lah endahsyat bedayodit orang Cina kan repap-repak na mi ade dah nak trepre bawang pian i medengnya kita tengok nah jak melak dua bulan lilahir nami awaknya hana paling-paling nyenai jak minggu seminggu sekalian agak ya. biar talai kerja anu repap-repan na, na urang ketanyo dokang binggu bukan ke mana Kemudian yang paling berat pertumbuhan urung kaffi ketimbang daripada gerai-gerai yang urit Islam yang menyebabkan persentase bunuh kurir. Nio contoh yang lupakannya, be nak anggap mana? Apalagi nak anggap mustahil, be? Mustahil. Nio kampungnya oleh kering. Nio ronyo seratus persen urung oleh kering beragama Islam. Tengah Teruk orang Kristen Limang boh kakak Taboh kakak limang jiwa Limang kakak dua puluh limang jiwa Iblah lempuh ini bagi dia Ijauh kakak Ipugah kakak ini bagi dia Dia lah kependuduh kakak Lusa terurung Hindu, limang kakak, 25 jiwa. Iblah lampu Ipegar KTP, Ijo kakak agama budanya. Dialah kependuduk budanya. Lusa Buddha, limang kakak, 25 jiwa. Ipegar KTP, Ijo kakak, dialah kependuduk budanya. Bahasa antian, Nah penduduk oleh karyang nisya, Yang kan agama Islam, 75 jiwa. ...yaitu pendatang. Nyal watay kana ulang lain di kampung kena yang 75 jiwa yang beragama Islam. Manteng sah takkan penduduk ulang karyeng serta persen beragama Islam. Hana sahli. Bakal Hana sahli punya serta agama Islam hanya mutilau yang kena Islam. Sementaranya 75 jiwa... Yang kan agama Islam Pasti kurang kelihatan 2% Sekalipun penduduk yang asli Tidak pernah Murtad Hanya masyidup penduduk yang asli yang murtad Orang lain Tak kaitan Gila-gila Anda pula Kulampu kawaknya Bagaimana anda pula Orang kagum pula Kulampu Urun kau bublo, duk dakwahnya yang kau miliki itu, itu yang nak lampu, tamkat, headturn yang kau licik, heplu ribe, tempeh, hana sobla, walaupun. Jauhlah itu yang nak bublo tentang mawa lampu, lampu padu itu, padu kabla, ikut lihat, jatuar dua ribe, tempeh, itu yang tamkat heplu ribe, ilya ke heplu dua ribe, tempeh. ...munya kita jarang paling-paling... ...kan tak menangguh wilayah sihat. Katamah lu. Hanali tamah mawa. Munya je tuan-tuan ribet... ...hingga sifat copek. Paling-paling dah ke... ...munya menangguh pikir-pikir. Let's hear it. Dia dah pikir-pikir dah ken je. Hayawai lep-pikir tak terbaik. Iblah lempuh. Kan kurangnya yang iblah lempuhnya. Ke gom. Dudu-dua singa gom. Haa itu. Gampung yang diangkat terjadi termasuk di Sabang mentamah uh, mentamah penduduk mentamah masyarakat katanya, dari kurun di luar daripada agama Islam sehingga persentase walaukah 87% tapi rakyat Indonesia mendengar mayoritas beragama Islam yang persoalan yang paling raya urannya wahai para pemuda Wahai ayah, wahai kaumak Getanyo urin Islam ni ni syah sang-sang Kalau lagi urin Islam ni pegah Lam hadith nebi Hana makna ramai Hana makna jahid Hana makna nanggeronyo getanyo po Ramai de, Tapi sang-sang did jadi ya, itu Tapi sansang Hana Nanggero-nanggero kita nyo Tapi sansang kita nyo Jamai alam nanggero-dor Horat Persegi kita nyo uranyo ramai Tetapi tidak punya kekuatan Gara-gara tidak punya kekuatan Tidak bebas Dalam menyampaikan Islam Hana bebas kita nyo uranyo Tak nak sampaikan Al-Quran Tak sampaikan hadis Tak sampaikan Bahagian daripada syariah-syariah Islam Hana bebas itu tempit bahkan kehidupan kita kita selalu disakiti oleh urang-urang di luar daripada agama Islam disakiti oleh urang-urang munafik ade hana ta berita hana dado ko tapu ade ta minta berita tersiksa batin tu sah menyoritanyo matekakan agama kita yang mengenai kelakuan hana usah mungkin ditanyo hana normal Bagus baik. Lalu, ada takalan pak media, urung itulih Allah pak bui. Pak bui itulih Allah. Ini pegah buah nyanyi tuhankah? Haiuri itulah. Ini pegah tuhan kita bui Tapi kaitulih Allah ini. Nabi Muhammad. Ibaratkan asli Asli hijau, Ija putih Balit-balit Bak-bak-bakku punya asli Mereka surban Ibarat nyan Nabi kah Dari umat Islam Quran mentapak, Ijelok lam kloset Perhinaan terhadap Al-Quran Nyan ati takalan Berita-berita model nyan perasaan Kipan perasaan kita Uri Islam Munya ati takalan pun muri bengeh jangan tanda normal. Moyahana bengeh habar lagi tak ada lampu lah. Ini nyan berdik daya normal ni. Dangitlah am cukup marah terjadi dan tidak pernah terjadi berokan-berokan. lapor i lapor pun yang bawahnya yang bukankah media yang tukang bukankah aku mohon dicari ditindak lanjut sesuai dengan undang-undang yang berlaku tapi ada tak kalah dalam keadaan awaknya anak merempah-merempah iwet-wet kedua lagi-lagi biasa punya urung diken ke Islamnya anak pupu, pun urung ke Nabi Muhammad anak-anak Urung digilal-gilal Al Quran yang han eh han eh lepo dan umat Islam urungnya bosan untuk berbuat laporan. Paling-paling mesti ada jawab Walaupun dipegar akun bermacam-macamnya, kita leurung kita yang mesti. Ati kita merempoh, ati merempoh urung yang mungkin berdampak sesuatu yang kita tahu kemudian di lekemah. Telapor, boleh telapor. Ijah-ijah geroy. Nyansuk mawati Kalian gelapur oleh Uri Islam Tapi hanya proses Ibegali bawa bahawa Saya tidak kenal dengan syarihan Islam Tidung lebih indah daripada suara atas Ken Uri Islam itu penghinaan terhadap Islam Penodaan terhadap agama Udah Uri Islam lapor Tapi jiwet-wet kerana lagi biasa Tinggal ulu-udung tayu Hanya lapor lagi Dan juga duk buk ada tak tahu Pega video leke maha Mujur katanya kita sampaikan Al-Quran lagi yang nak tu Ini adalah dalam ujaran kebencian Itamam di dalam pencemaran nama baik Ini adalah suasana yang terjadi uranyung. Wahai muslimin dan muslimat para pemuda Urung-urung syi'at bertandung Mujur katanya sayang dega agama mereka berkata aku hidup cinta atas Rasulullah Berdadu buah Bahjarau kedanya walaupun Hanati seolah-olah nak tungkat Yang niu sambung perjuangan dari Rasulullah Niu pertahankan Islam Niu melahara Islam Dan niu lanjutkan perkembangan Islam Ubina kemampuan kedanya Cuma menyanyian hanati aku ini Karena lagi terbuka punah Yang kebaik biasa-biasa abis Hanjit, kakak kak, hanjit, dihina oleh kau, kakak dihina Nyawa atrah nyur abang-abang atra, dan ayah abang-abang tuan -abang tidak lepas Lagi yang kau pernah tak pegah-pegah, lagi yang kau pernah tak dengar-dengar Orang kuat itu mampu menghidamkan sesuatu yang putih Dan mampu mem memutihkan sesuatu yang hitam Atrah putih, kekelewet kuat, hitam, hitam Atas salah kelembur kuat budoi, budoi. Menangsit orang yang dekat dengan orang yang kuat, mampu menghitamkan sesuatu yang putih dan sebaliknya mampu memutihkan sesuatu yang hitam. Nyan uronyo harus utip pemikiran umat Islam di Indonesia. Maka tak kala uronyo nak pergerakan pergerakan Islam, walaupun dicaci. Dijajinya bukan gara-gara salah tapi gara-gara dengki. Yang lagi tanggal 2 yang kau likut, kurang minggu yang kau likut. Sampai orangnya memandang mpep-pep, mpep-pep, bertim nabhek dulu. Yuh kolom kejadian dihambat, diancam. Punya orang di Amraho Pak Monas pada tanggal 2 bulan 12 berosak. Yaitu dengan reuni 2-1-2. Nak preman yang diancam aurinang genah bi banani karena kami ingin melakukan sesuatu tapi orang ini jawab berbah ta pemufu santriwati ane inang ale pai beue ni nang nyan doa yaman ijak bedeng sat culoh no labai berdeng puk culoh laba diperat kami tunggu kalian di monas tahu yang rencana kena buka acara di monas yang juluk labah yo Para jawara di Betawi siap berkumpul menunggu tau Termasuk panglima puanke panglima ureung yang membela umat Islam di Maluku mantan mentang panglimanya Diancam tapi hendak terjadi rapi. tertib damai tulus dan ikhlas seluruh umat Islam atjing yang punya kuasa nawad de untuk gejak kaggejak tidak 8 juta Nah yang pegah 11 juta Ini tak yang bawah menafik Paduk-duk-duk 10 ribu Hana TV yang lho acaranya Terlain daripada TV1 Jadi TV1 kerana ibu masalah Kerana-kerana itu acara Umat Islam Di purgen TV Jatira Diberitakan TV Jepang Diberitakan Tentang perkumpulan. Niat persatuan yang terjadi di Indonesia nyur, Terbesar di dunia Anaklah perkumpulan ureng Sampai itu 8 juta Sampai itu 10 juta Tapi di Indonesia sudah terjadi Itu adalah sejarahnya dunia Tau pimpinan Habib Rizyak Habib Rizyak Shihab. Pimpinan paganya di Mekah Keseru umat islam agar datang ke monas pada tanggal 2 bulan 12 Menempuh huru Adik tak kalan roh yang matahat Dikob Mendapat yang sangkri yang mendapat 10 kilo Haiby angkut Ipegah pangkutan hanjit mey peserta untuk jahatnya pak monas Haiby angkut Kelitan aku yang Alah pesawat Hanya itham Ia fikir orang yang hana punahnya Hanya apa yang kena pesawat Kapa ini hanya itham Kelitan Dengan motor Itham Beda orang yang dapat Orang yang dapat Terharu itu Orang yang preh pun terharu Makanan gak atuh Bajalan yang deng Bajalan atuh Makanan Puduhi Dan bubungkus segala macam Nah, Yahudung Tuhan yang ia ya, ya, kebuduk ia ya, putih. Ia ya, gelah. Geku, necok. Ini bahasa kita yang kacoknya. Ilung yang namampu, lung bi, putih. Lain yang nah, namampu. kaconya. Matu, makanan, lebih makanan. Orang-orang oh, tak kalahnya persatuan orang yang. Betul-betul di luar daripada jangkauan muria. Semata-mata bantuan Allah Ta'ala Yang santri ciamisnya yang ia mendapat Ide Hijakardah yang tak monasnya Kalih ada yang musalah Di orang ni ini Dia kosongkan Ini adalah yang hebat awaknya Ini orang-orang yang tidak menghasil Ini santri yang tidak mendapat Cantri ciamisnya awaknya Dia telah turut hijakkan Tempat kosongkan Di sampingnya orang lain Dupnan tertib Dupnan truk semikir Bukan orang yang telah tinggal di Ligor, orang yang bukan yang rakyat Perjuangan rakyat mendapat korid. Nalung hana mati, bro bukti yang dalam lumpia, mataku icungke. Putekko dalam dalam lungkiak batanya kijungke lawa Selesai acara seolah-olah tidak pernah ada acara sama sekali. Dubnan tertid, na terjaga apalagi bungong munansit bro. Itu salah satu bukti bahwa umat Islam Indonesia mau bangkit. Persatuan yang bisa membangkit gairah umat Islam. Tak berdoa Allah Subhanahu terhadap agama, yang kedua terhadap bangsa betanya orang mayoritas kan untuk mendalini orang-orang yang minoritas kan untuk ilayang akan tetapi orang yang mayoritas mampu mengayomi orang-orang yang minoritas baru nak makna 87% di Indonesia orang, -orang. dikner dikdeam moyo ke danyo age ka pernah lu dua berak mungkin uronyo hana ta masalah lah ka dua ikit daude di dalam putra yang ka kubah linek nek ta mati juga men tapi anak gedayou yang uronyo Haji SMP anak ke danyo yang uronyo Haji SMA apalagi anak gedayou yang uronyo Pak SD Menyenanggirunya wahan agar tetitipkan kerja Tentai saja kehidupan ji agar Tanya hal Pertama negara harus menyelamatkan generasi Mesti lagi Allah Wai tak kalan ketanya wati tanda jatik ula ilaki surat Surat keterangan bebas dari K30S Artinya yang mempikai mempikai hancur dan yang minta kerja ke surat. keterangan bebas dari G30S PKI uring yang pernah terlibat daripada PKI-nya terkucilkan ke bawah Tnya gara-gara TAP MPRS 66 harium PKI total di Indonesia Atasya daun ni urang ni leke jabot Leke jabot taunim pahir yaan Munye jabot taunim pahir berkipu Hana hariam Yan musayat nak tegati Hana hariam munye kai jabot atrayan Watay Hana hariam Ataismo Komunisme Marxismo leninismo, Hana hariam leh di negara agitayong Soja min anagitayong baita mangkana Ataismo urang hanatoaha Komunisme Komunisme anti anagama wet marxisme leninisme saye daripada dawahnya menyejamun ke PKI Partai Komunis Indonesia. Urayuh hanali partainya komunisme ateisme marxisme leninisme berkembang. Yan anuhidayo sojega. Degak gadoh ta eh tapi menyejaga le aturan dijaga le negara mandum ayah selamat daripada narkoba dan usaha anaknya Beirut dalam narkoba. Baik timnya, baik tim, danya, tim tapi ternyata ada yang jatuh. Munyo negara yang selamatkan dipastikan selamat. Yang <tuk> lewuh urang nyampu berita hawak dukukkan hawak Pak Napi Dio. Napi Dio. Nethat video Mendagri. Tidak termasuk di dalam ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. ateisme, Komunisme, marxisme, Leninisme yang sedang berkembang ketat di Indonesia. Nabi Diyu bukan huwak. Yang huwak-huwak hanya bergaya bersyata. Yang bohong-bohong, yang fitnah-fitnah hanya bergaya fakta. Yang sedang berkembang ketat di Indonesia. Arti jipu, boleh hidup. Yang ane ane mirta nyonya soal selamat. Kalau tidak diselamatkan oleh negara. menanti penodaan-penodaan agama. Menyohana keadilan yang terjadi. Hana hantar wujud. Arti ketanya, tak pegah agama bermasalah. Orang lain dicaci ketanya, hana buku. buku. ...menyertanya orang takkan pegawai bermasalah orang lain... ...ikam kegantian PKI anak pupuk. Tak kalah Nurul. Habib Bahar yang pidato ilang sah. Sedang berhadapan dengan hukum. Saya karena nak-nak-nak habarkannya yang agak mencaci presiden. Naulang lain, ilakai bunuh umat Islam. Politisi, bukanlah dari parti pun. Di sebelum mereka membunuh kita, harus duluan kita membunuh mereka, ilakai bunuh umat Islam. Anak buku aja, Lewis buat, Lewis Kordat yang nandu punan. Gubernur lagi, ilakai bunuh umat Islam yang anak buku. Ya Madani iku idiot diancam 2 tahun penjara. Begitu juga yang yang lain. Yang tak butuhkan lagi yang orang yang adalah ketenangan udek dalam beragama dan dalam nanggrao. Untuk melahirkan sebuah kekuatan. Maka berpikir cerdas. Kita nyom aku kurniok, kau nyomkan kampanye. Dua ribu empat puluh kita nyom nak pilih presiden. Drone urinang, drone kita yang yang anak tungku, ada yang batungku, presiden terpilih. Kita nyom yang buat ada yang batungku semua buat, terpilih presiden. Gak mahu yang enam jadi sah. Naya yang sah tuh pilih. Tertinggal jauh, batungku nyom pulang. Ada yang batungku je hilang, nasabah buat. Mie mungkin mungkinkah kaki butoi? Mie beda beda. Tapi yang lempak kan kuyong-yong buah, kan kuji, bukan kuji buah. Nah, God, meyakinkan Frans Magnes kita kerana ideal, tetapi untuk menghambat si penjahat tidak sampai kepada kekuasaan. Meyakinkan Frans Magnes, awak fikir? Kau boleh pilih pemimpin, kau boleh pilih yang ideal, kan? Bukan yang ideal pilih supaya si B yang lebih jahat baik terus keripada kursi kekuasaan punya dalam agama kita tajak jalan unun melarat tajak jalan uya melarat lain hanya jalan jalan unun takpoh jalan uya takpoh bandua-dua melarat Kalon, raya melarat belah unun dan belah huya punya raya melarat Paling ringan di antara dua boh kemutaran. Dah yang paling umum, nyancol. Aje okay, bebas atau berkah berket, pencuri ngemperampok wajib pilih pencuri. Karena lam kawan bro, bro. Nah yang kurang bro, yang kurang bro, yang kenyang yang gak bejut. Kan mana jika tak, kau yang kurang bro, yang kenyang yang gak bejut. Pencuri, kurang burung daripada perampau atau menyebabkan jalan kecil jalan kecil dua-dua ti-a-ti-do-ti-be-ti-do ti-a-nyan ibrah-brah-li-ko naik tampa yahudeng wajah mundah tengah duduk yahudeng yang orang jih bagi dia kopi baru mulau dua-dua kait tampa keli-ti-a jalan kecil Tidur tu jalan tuji tibi, tibi ni hanya dampak ayah Tapi, nai pok umahmu tuji dihiram. Tidur jalan tuji, dampak ayah kita ni om. Tidur jalan tuji, pok umahmu tuji kempung ni om. Ni mesti beranuri nang sahun pilih, ni pilih tiap, ni pilih tibi, yang pok umahmu tuji. Na na nampok jalung gici dua rau ti roi baga lego nak pernah tanpa ayah diong tiak ti rodu dipai hanai tanpa ayah diong tapi naik tok kubah ham gigi di kampung diong kan nyam so ne pilih dia api be tok ah hanar pilih bandua drone hanan pilih urang lain ni pilih dia tukang tok pem gigi gigi gici begini kata menuju kepada. Dan lagi piatrah ke ke dalam ahli sunah wajib we pemimpin. Munya urang jarang putra ke pilih ya. Ik ke pilih ya renai tampayah. Masalah tampayah lum pertama takdir, yang kedua itu persoalan pribadi. Tapi masalah pokubah masjid itu bukan masalah pribadi. Masjid itu milik umat Islam, persoalan umat Islam tinggalkan persoalan pribadi, ambil persoalan yang umum. Ya, mana yang mun nak cara pilih pilih chi eh ya. dia pilih perhadian tengok yang bakop tau nya benda yang balau nya minta yang balong ilmu kemduar be kurung dah duar be belah ka prabowo kan kampai kebetulan yak kala urung prada urung pro prabowo duar be belah ka ilu kelu berah urang yang yang yang terjadi urang nyonya antara kali aku buka berah nyau tu keramat belum ke ada yang terjadi urang nyonya ilmu kalau aku berah berah wai warbe ber belaga kan ha kali yo di kampung le aku kedua le le le ayah ke kedua kira Ya ridu alai al ayah tau orang Hana ulailu berak makna ulailu yanau la in ya ulailu ng kerja ilung dior bepelah ng kerja teh enam pribadi ilmu uru ilmu dro lu berak nan leke jaka dayo ku duo yo kedro jati ah keduo yo hana ha gelombang napeng belah probo belah lain ho niokang kemeyo alu ku berak daro ku Nah. Oi koleu urang dayeuh tungku hana pot hata ma be ade. Ai ilung atee ka gugubuh alal basirah. Menurut ilmu, ilmu yang leh menurut mata atee lum munew. Mekateu geu brak bebi menyenyahkan alal batirah nyapura pura leuh hana bebi nyu. Menyaka gugubuh beu 4 menyena urang biana urang yang galak lun membuktikan atau yang beuk salah di walu orang yang di waha sini di ha sini bunyi bomplang yang dengar tajak nyekek ku mabeh yang buat ibu ya ya ya ya nyem mie ka ku bubut mie hana ku ya ada bahna dengarnya ku pot tapi nyekek kuno bubut nyem berarti Atihi buah, kerna anak tak pastikan nanti, tapi dengan segenap kekuatan, segenap kemampuan, harus pekat Karena al-labasirah umat nanti. Atau yang lu tuk buat pangjai mungkin drone tuk buat, cuma lagi ada pegah pun ada. Kita yang haji Lung tegah, lu yang tertidah batin, lu rayau tertidah jiwa, tertidah tertidah jiwa. Atau yang harus lung pegah, tapi hantu juga pegah, lu tertidah batin lu. Atla yang perlu tetap pegah, tapi halu tuji pegah. Mungkin karena lumpikake yang umur kat Tuhan. Malignan dukno urung dengok, dukno urung dengok, idrop di dalam nafas te urung patih dalam ti dengah kargo. Tanda urung dengok, muti jim dua puluh ribe, nah urung petih muti puluh ribe, idrop. Karena lepak. Nya urung dengok alher tu, nah urung petih mengbelah idrop. Surgo doktor aku penjangan bu. Tepi tahpetit. Tapi menyedut dua forum, ya silakan ayo ya kedua. Mari kita cari fakta. Dia, ya, te fakta kebaikan, te fakta kejahatan. Tipe, te fakta kebaikan, te fakta kejahatan. Jangan dicerah awak. jangan memfitnah dosa. menangkan gubernur oleh ayah saya. Tak kala untuk kebaikan yo, kebaikan je sorry. Olehnya kejahatan yo, kejahatan je sorry. Ambillah yang paling sedikit. Yang Gala-gala kekuatannya Merefek kepada kehidupan Khususnya Kita yang urus Islam adalah Kepada kehidupan beragama Rame tapi tidak kuat Rame tetapi tidak bermakna Ibarat daripada kuboh yang adalah biaya laut Ini tanya apa kali kedua Bahkan duman sampai Udeng Islam beragam Ya Allah Nabi karna wahad Puah wahad dunia dunia wakirahatul maun Cinta terhadap kehidupan dunia Benci terhadap kematian Ke galak Galak udib mewah Galak punya fasilitas Galak kepada harta benda Kematian, Ya yeah. Nyo gara-gara nyo ke Idealisme umat Islam terjual Umat Islam terjual idealismu. Tinggal janjana tidak dengar apa tokoh-tokohnya. Susah nak tokoh yang berkah Injil Al Quran sama. Kristen Islam sama. Islam Kristen sama. So, yang pegah. Tokoh yang dukang berkah. Tokoh kita yang yang nak dua dua dua jentok. Pakar menan. Yang lega na, yang kali ni jawab beli buaya ya. Ali yang pakai dokok dokok itulah mana gedang peladrawat. Geserang loh, beli anak gedang geserang loh. Ati mite, back geserang. Gedang galu gedang yuk peladik, back geserang kanu. Yuk kau yang Iban menjadi orang yang Yang model-modelnya Tapi nak ulama Tuhan Di awal Neberahan Buatkan Ya Haji Ma'amun Mahanadalah Lunduan Yang boleh matah ke putih Boleh matah putih Boleh kena putih Neberah lebih liau Berkumpulnya Di Monas Pak Takal 2 Satu dua perusahaan Itu adalah Keramat daripada Habib Ritiq Syihab Tidak ada kekuatan siapapun sanggup mengumpulkan Urim di Bikarami Nah Urim, ya ibu Habib, ya Habib Ritiq yang tukang kecau Berokan, ya ibu kak rukang kecau Adik-adik, kapal adik Kak pekak rukang kecau Yang satu menghirankan Idealisnya bisa hilang Pakut Wallahu'alam Apakah seperti yang dikatakan oleh Nabi Karena wahan muda, Cinta terhadap kehidupan dunia Sehingga butuh terhadap Yang, yang diharapkan daripada Fasilitas-fasilitas Sehingga dia mampu menjadi corong Walau bukan Daripada corong kebenaran Tapi kadang-kadang corong daripada kejahatan Yang ada Pak Gertanyo pribadi masing-masing pun Mungkin nah yang penyakitnya Wahan Galak kita nyo ke Udib Dan benci kita nyo Terhadap kematian Hanya takpega persiapan terhadap kematian Galak kita nyo baik mati-mati Tapi yang tak harap Udib kita nyo ber Kalau masanya berarti gerai udik meriah dalam zaman fitnah. Salah satu daripada bukti zaman fitnah gerai yang merasa aman dengan yang naik temping Ciri-ciri zaman fitnah itu, ida umi salah. Apabila tempah yang dimatikan. Olehnya apabila Nah yang lebih rapat dah dan dah tentah tak ya Rasulullah. Apabila sembahyang dimatikan, mana mati sembahyang bu? hana. Kalian orang muda yakin juga semayang. Baju Jum'an nak kerja semayang asa agak berjamah masjid. Kepakek baju belum Ati gerukun akdi ii di disperincun terbuka orang. Nyang ke semayang hanya saya Kan ke semayang saya ke? Kari semayang Tapi, dah ilmu tentang semayang. Nyai tambang dalam surah. Puakin mutahawin li salah. Menganggap enteng semayang semayang ketip tapi hansi berpun dan syarat yang kebebut semayang nasah. atau hitamang dalam mengintengkan semayang yaitu anak semayang sama sekali yang tanda tanda yang kedua bu, rimang sogo sogo menyogoknya marah oleh yang kelihatan dijualkan agama dengan harta benda yang sedikit daripada dunia orang gejok harta ditinggalkan agama walau hartanya ubut. Mana gublawa ke ketuka kekebah agama kecakar tak keutamakan harta ke kesampingkan ke agama. Yang kan gublau mana gublawa secara kamut tukar menukar. Yang pun ramai yang terjadi terbunuh genayang oleh non terkabulah Islam mutlajinya Islam kembali kepada kekurangan sangat nampak munyanyangkan ban-ban dumbul ti jamun ode dewa Allah dan fitnah untuk selamat dedayoh daripada fitnah hanya satu mujal satun ulama wal dua-dua dengan para ulama dua-dua Sebab ilmu hikmah, ilmu yang bermanfaat yang terdapatkan daripada uru-urung yang alim, uru-urung yang saleh, udib-edib. Adik-udib-adik melihat kehidupan akhirat itu lebih utama. Ketimbang daripada kehidupan dunia. Wadik-adik kata-kata bahwa kehidupan yang lebih abadi adalah kehidupan akhirat. Munyonya nahana itu tidak ada pergerakan dari jiwa kita untuk mencari ilmu hikmah. Munyana ilmu hikmah, hana ilmu yang bermanfaat. Lagi ada pegah pak awai agama tidak akan terjaga. Waduh hana terjaga agama, maka kita tidak akan pernah selamat. Maka tapi tapi pegah kunci daripada kesuksesan adalah lebok ilmu. dengan tasafi, taha, tauhid, fikih. Nyang punja. Gudarade bunatnya ke anu, ke bunatnya. Mun nyadro dahana Nabi aganyang han selamat, ke anu dahana Nabi aganyang pun tidak akan pernah selamat. Uronyo sangsang ada ejek mi dan ayah abang-abang lutuan, mun nyeta agui yang lagi ka Sansang Anak ane kidanyo saya nanyo tentang kajut. Menyelihana atau nanyo samsang ada betamano bijut. Dengar ulama-ulama berak. Apabila nyelheboh tanda bunuh kata terjadinya Athena anak lehe beli takhe. Athena ulung matte beli takli. Menyelheboh tanda zaman fitnah bunuh kata terjadi Athena lambda mun nyau tapa lagi terjona mi tersumpah belam laut alian urang mate behle takli tapi pu takhe pakal takhe alhamdulillah dronkan wa allah dipastikan selamat daripada haru-haru fitnah yang akan terjadi uke kitanyo yang galem yang galem mate yang mentau takut-takut han selamat pada fitnahnya maka guyu balik back yang biasa urang ke camp taleian tapi behle Musuh Bisa selamat daripada fitnah Biyu tangisi Menangkah Urah nyomi dan ayah Abang-abang lumbuhan Para pemuda Bagaimana cara tabuh Lampak bak dron pemuda Benar dalam fikiran dron Agama uka bajar Bagaimana cara hidupnya Bagaimana Di Pancara terpegah, bahasa tayu, perata, putra terbaca, beri duak dalam pikiran yang mudahnya agama uka Bajaralu. Udeng doa, duha, urani uha, nantri, beli, udif. Lebahkan yang berangkat agama ke titik Bajaralu, kampung ke titik Bajaralu, beri duak pikiran laganya dalam ulan Udeng, Udeng, Bajaralu. Menyemudahnya Udeng, Majlis, Nahlif. Hanai begat majlis na'alim droi sajian urung tuha itu Pada yang nama majlis na'alim asai na'wat teh itu mikut Apabila nyoy itu ala Tapi urungnya kan hana adanya Belahan terpegah bahana mudah Bahagetanya urung tuha mandu Yang secara anda kato dengan kuburan hana itu adanya ala uleh Terus orang yang dim, dimlah Yang hana tim hana mahal. Putra yang akan kita wariskan semua bangunan yang berangkat sawajit wariskan. Infrastruktur berangkat sawajit. Tapi kehidupan agama. Saw tukang waris dan saw yang diwaris. Bagaimana cara tak guna ini? Beli tim ada mudah. matti ila Allah moteng tiger mun rus matti gede urau ke tak berdakwah la bino long dia long long pratoh la bino nak urang dengar ni nah nah bona ana ana le pakat orang dengar Kau oleh kau ini dor dong, tidak dong. Karena tidak ada pengkaderan yang kita wariskan. Yang gaya itu tidak lumbik lumbik. Putra ada membedah. Yang tiung lagi jaga nolum dau anggur. Yang tak perlu. Beli yang tidak perlu. Beli yang tidak perlu. Beli yang tidak perlu. Beli yang tidak perlu. Beli yang tidak perlu. Beli yang tidak perlu. Beli yang tidak perlu. Yang kebebut bukan sekedar himbauan. Sekedar himbauan. Agar urang melakukan sebab yang bisa terselesaikan persoalan. Yang hakikat di putra dua dalam majlis Urinang dua ber, urang tua Adam dua ber, anak muda duk ber. selesai perkara. Perkara pribadi selesai, perkara keluarga selesai, perkara kampung selesai. Semuanya bisa hidup damai, jiwa terdendam, gampung terdamai. Ada punyo acara-acara lagi yang dia, hanyalah hibuan, memperkuat orang yang sudah melakukan, memberi semangat kepada orang yang sudah berbuat. Udeng yang dalam berbuat kadang-kadang kena pengaruh. Yang tuh udah udeng ngejaga pada dakwah, dalam itu masya Allah. Dia dakwah, tri agar-agar dengan dakwah, itu masya Allah. Dia sahaja. Guo juga he, dengar dia he, dia guo berdawai amni. Na tu melayang siapa? Hei tu melayang lihe, dia guo berdawai. Kipan berdawai amni? Lagak beres. Putra anak gua kan natingan, anak tu guo pi. Mungkin tu melayang ni le? Hei tu melayang he, dia. Ulang yang kalau melayang ada anak dia berdawai, gua tu melayang ni. Udang yang kajaput, ada hantar jamat dakwah, gak pun? Bahkan bagi dah yang put, put, ya, kita, yu, yu, yu, yu, yu, yang kabeut, tidak ada yang kabeut dakwah. Yang daherah dah yang, yang yang yang yang yang kecuali yang dakwah, hai muluk rabi. Udang dah yang ngumpul duduk, menyokong peguara ya tau dan dikir dakwah puweh, angin jauh. Idee dari Pak Alu idee jadi apa kena muluk yang mulu dakwah sang gelem gelem penuh limang limang negeri-negeri orang yang terpilih empat empat dakwah Muluk kerapik udang baginda yo karena urame udang ber beong ya tipu dua dakwahnya kadang-kadang kaboh mulyo kena dua kena dengan adat ya Adakan. kah tasyiah dan tikit dengan pengajian fiat 30 minit 60 minit butuh-butuh kemudian berfikir sangat bermakna menyenyum hanya sekadar imbauan. maka cara perah buah kata perah yang telah sampaikan kita dengar secara tulus lewat hati kita yang sangat dalam khancang hanat rempok cara alam. Yang bunter bukti takalal lagi dahyo. Urang dia Nyal mutamahrame, baju mah, hmlah sah. Mutamahrame, baju mah di masjid. Mutamahrame, pengajian urian. Mutamahrame, pengajian uragap. Anak muda yang dalam terbentuk majlis sesudah maulid bentuk majlis pengajian nyan jariu yang. Uranya apa-apa nungguan, khususnya para pemuda oleh kadang neparan-paran pikiran drone. Dia menganggap orang yang berkata-kata. Dia menganggap orang yang berkata-kata. Putar dan ini. Hai, udip tabat Antara tak berjuang dengan hanya tak berjuang. Sabat. Udib yang tegak berjuang sampai ketinggalkan ilmu, ketinggalkan imadah. Dengan udip Udib yang hanya tak tegak berjuang. Ati, jak, ya, beri, ati, ati, ati, ati, ati, ati, ati, ati, udip Ati, Bahkan lebih lega Udib berusia. Ayah kita yang mak kita yang jamun kalian berjuang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, kalian berjuang untuk mewariskan harta ke mana. Ternyata ayah kita tetap dalam keadaan miskin, mak kita dalam keadaan miskin, kita yang orang pun miskin. Nyan uronyo nyan cow laju, nyan tiba cow laju pelajaran, budak bekle larut dalam cita-cita yang tidak akan sampai. Masalah cita-cita kehidupan yang jalani menter Kibar yang kalian natul ya Allah Tugas kita ingin bubur Tugas kita ingin lakukan perintah Allah Tinggalkan larangan Allah Orang yang kita ingin ing agama butuh ketenangan akan hadir. Nyoba balik cerah demikian. Wajib kedai para pemuda yo lagi akuun Atinubi ad Adil Fata agama Pak Jarwo para pemuda. Wajib para pemudanya orang yang sanggup meruntuhkan gunung. Himatu rijal tustitul jibal. Cita-cita urang pemuda cita-cita urang -cita sanggup meruntuhkan gunung. Artinya kita punya himmah yang kuat, punya himmah yang tinggi yang berkaitan dengan sesuatu yang tinggi. Bek cita-cita kita yang rendah. Bek cita-cita kita yang hanya bermanfaat, tapi cita citalah sesuatu yang bermanfaat, Pertama ke kekeluarga, ke keluarga, yang kele eh, ke Dengan cara itu kita jadikan diri kita sebagai generasi ke depan. Utama sekali generasi agama. Menyehat ranyu, hana tak pukul dikita pemuda. Dron, mak yang menteng ubatan, hana nuwari, hana nyebab anu, hana tak puwopi untuk masa yang akan datang. Hana patah harap buat orang lain. Puwokuh menyangkut dengan narkoba, puwokuh menyangkut dengan aliran-aliran yang sesat, aliran yang bertentangan dengan agama, aliran yang bertentangan dengan negara, nyan hana tak na urusan apabila anak kita yang uranyu hana tak berkali. Bet tagai-tagai kita anak anu Ya yau tu, hana masa depan dengan tempat dakwah agama. Drono luci bet tagai-tagai yon hana punuju mian anu dalam daya. Bet tagai-tagai yon kagih mian naju anu dalam daya, mian buang jauh-jauh. Yang kata kalian dalam pernyataan kenuna, orang yang kagih kagih gara-gara dakwah agama duduk kayak. Orang yang kagih kagih gara-gara yang minta kayak ni kenyataan yang katakanlah orangnya tu ulama ulama orangnya abu abu dan yang yang motogak orang orang yang singa singa jamun wajib ya buat singa wajib ya buat enam bulan buat enam bulan ya tupah ya mita nafakah dia gak tupah enam bulan gua udah ya buat enam bulan kau melip dirudoh lebih kemudahan le Allah. Na rumoh, na kendrangan, anahe bagai kami tarik Gara-gara ilmu dan amal. Menanti kita yang baik tak kaya. Bahkan kita kali urut anak generasi alam daya. Athena anak generasi alam daya lebih mudah kami tarik lagi ketimbang daripada anak alam daya. Athena anak alam daya mangan berempat lagi. Athena anak tinggempuk begat rezeki dalam daya melalui jarau gedayong menanggung Allah taala man ta'lama ilman kafalallahu rizqoh orang yang tuntut ilmu Allah rezeki ditanggung Allah taala dihi hanai minta yang dukamita kita yang ayah tanggungan Allah taala melalui jarau gedayong di 10 ribe nuju bank anu yak berat pengajian yang di 10 ribenya napacok urusnya Dua ribe nih untuk pengajian ke anu nih pengajian nih dua ribenya nafah edah uro akhiran ikut leh nabi peng ma lunub pensil Dikrek, luku ni abdet nih um pensil nih nafat jo uro akhiran segala sesuatu yang dia keluarkan nafah edah buat dia uro tapi ujai kata yang kata pribadi olehin kadang-kadang hana pahedah nih Nerubah pemikiran, nerubah cara demikian. Anak yang menteru buduronyo kiri naju bitim jak lamdaya. Apabila sayang gerawat dan sayang ke agama. lain hana cara, selain daripada mengerti lebok macam filem, tauhid, fikih dan tauhid. Secara pribadi, kenan, secara umum berbuatlah yang bisa melahirkan kekuatan Islam. Berbuatlah sesuatu yang bisa melahirkan kekuatan terhadap umat Islam. Apakah itu bentuk sosial? Apakah itu bentuk berekonomi atau juga bentuk di dalam berpolitik? Sosial kita yang membuja kekuatan Islam. Ekonomi kita yang membuja kekuatan Islam. Politik kita yang bujit kepada kekuatan Islam. Orang lain dimu politik bermanfaat kepada agama. Perken kita di Islam hendak politik bermanfaat kepada agama. Urusan lain ada terkandung dalam parlimen diperjuangkan kepada Raya. Ibu God sesuatu yang bermanfaat kepada Raya. Bahkan dalam itu dalam parlimen diusahakan, mungkin lagi Partai Puan, Partai PSI yang mengatakan bu. Apabila awal-awalnya tinggal akan di akan ditantang akan dilawan perdasarnya peraturan peraturan relah yang berbau seriahnya akan dilakukan di dihalang dihalang lewanya gelamidu tapi nyan misi kita yang uritilam pekan hendap perjuangkan misi mau yang kira-kira pak yang dia kemelarat misi dalam beru kena agak orang okay, yang berurian berarti apun apun nista agama Kira-kira yang ada manfaat Pegah banyak Menggun Munya drone Dengan kena jauh medan Baru saya kamu bantu Banyak 8 motor yan Yang motor yan Motor mebu Banyak 8 kamu hambantu Drone Bek nengi yang kata lung Bek nengi yang kata matah Nengi yang kata atelung yang kata drone Mungi yang kata matah Ati mu pilih drone Mu pilih je Ati mu peraya drone Mu je syariah itulah legop dalu udang benar rancangan guna peker rancangan undang-undang anti-pornografi porno aksi itulah legop ramai legop dalu udang udang rencana guna peker rancangan undang-undang tentang pendidikan itulah legop dalu udang udang yang politik gedang udang hanya bermanfaat terhadap Islam terhadap agama. Udarang lain, apa yang saya guna misi terhadap agama. Tanya apa haknya nanti. Berda pegahnya muklek muklek. Berda pegahnya, bening yang partai, bening yang lu, beranak muprayu. Dan bahaya apabila rayu, buat jujur. Gunanya manfaat ke agama. Pu yang kau buat punya bahasa yang belum berapa-berapa awai apabila kita tak akui identitas roh di dalam, kita tanya orang-orang identitas identitas kita pun Islam punya tanda kita ingat identitas putra di saat kena ubur berangkap perbuatan yang saya lakukan ini bermanfaat terhadap Islam atau tidak punya bermanfaat wajib lakukan tidak bermanfaat anak wajib lakukan punya melarat. Terhadap Islam wajib tinggalkan. Yang punya orang sadar terhadap identitas agar orang Yahudi orang yang. Tanya ada identitas le Yahudi ikut pengalaman bagi tanya ikut Yahudi. Anak ramai orang Yahudi sisa daripada kekejaman Hitler. 6 juta lebih 6 juta lebih orang, orang Yahudi dibunuh oleh puakan Nazi Jerman Hitler. Yang sisanya mesti berulat. Nah di Amerika, nah di Inggris, nah di Belanda, nah macam-macam tempat. Tubuh bawahnya Jojo, tapi disatukan oleh identitas. Terjumpa orang Yahudi yang na di Amerika, yang sapoh piket dengan Yahudi yang na di Jerman. Yahudi yang na di Jerman sapoh fikir dengan Yahudi yang na di Belanda. Putai fikir apa yang saya yang harus saya lakukan yang bermanfaat terhadap Yahudi? tubuh mukleh-mukleh tapi hati dia rapat dia katanya identitas tubuh sapat-sapat tapi hati mukleh-mukleh Hana ingat ke identitas tinggal hati terkena pubut pubut laju walau jip kemalarat dikurang dahga hidup kongres oleh orang Yahudi lahirlah negara yang diberi nama dengan Israel guna tokoh Yahudi yang hidup dalam kongresnya Hana Jaitan nya na salah lumduan sang hana yati leplu jumlah kongres ti kurang blahga ti kurang blahga 2 ti kurang blahga mecawara lahi nangro Israel diati nangro Palestina uranyo nangro ji hubut tapi kekuatan ji hebat kekuatan ekonomie hebat kekuatan tentara ji hebat kekuatan politik ji hebat Uring Amerika hancur, Presiden Amerika mihana dukungan, Pak Israel. Ketanyol di seluruh dunia ekonomi kita sampaikan kepada Uring Israel. Kirim kiri, kirim guru Yahudi, nang kirim tertu, kirim dua tertu, kirim lima tertu, kirim tiga belas lantai orok, kirim lima belas menurut diamati mati. Yang ia terbelah danun na buatkan tahap perusahaan Yahudi. Ati dah iya nyawe kita nyuw, na kirim kedi baju. Menanti rata makana makanan makanan lain, atelah napa ella termasuk tapi rokok. Na kirim ke na, banting gombolnya udang kirim peng baju baju terpot dia purau ke udangnya. Urungnya kuat angkat perang ih, duduk perang lo, kita yang urit lah. Kita yang naurit dalam kat, naurung kiri dalam kat, pekanhan tapudi purit dalam kat. Kepuat tapudi purileh, kemana jadi yang pempu purit dalam ngantau purit dalam, ni yang tamu bela bau saboh nangro, naurit dalam lahir nangro, mublo bau purit dalam saboh nangro. Urang Islam saboh provinsi, Ngaw Islam lae provinsi, Moblok ba Islam yang saboh provinsi. Ba leuwih urang Islam saboh e kabupaten, Ngaw Islam lae kabupaten, Moblok ba urang Islam nan saboh kabupaten, Panguban Pendungan. Ba leuwih Islam saboh kecamatan, Ngaw Islam lae kecamatan, Moblok ba urang kecamatan teh kalau be akrab lah. Urang e kampung, urang urang lae lae kampung, Moblok ba urang kampung membantu khatab membantu urang kampung walaupun tamu beliau, naa yumpah lah. Tidak ada yang mana-mana. Alasan murah lah, pada haikan murah. Mutulih kadang-kadang, lima ribai, nomor tu, ada jumlah, enam ribai lima jauh, anak boleh. Bagaimana tamu beliau, pak terawat ...mengat je ke perkembangan hati kamu bloh bauri Islam. Le le le lagur ke nyan le lapar ke. Le harta ke Mekan le jaga. Jaga ke wawah ke Islam. Tamu bloh hebat atra je. Lebih peng serduh hanada joh pengen serduh. Lebih peng duartuh biah hanada joh pengen duartuh. Nyan hoibah pengen deno yang serduh Ke gereja ke dah. Nekali dalam si Uraw... Dalam bukan padu belah ribe, boh Dalam satu menit berapa transaksi di sekian ribe belah ribe boh kide? Aliran padu dawu ring yang anakijoh peng tertuh peng duardo. Puluhan juta terkumpul per hari dari peng tertuh duardo yang digunakan bermanfaat untuk agama mereka. Iqob bu ibu buat tetap bermanfaat ke agama. Kenapa? ...karena bunuh identitas hana nak ada. Itu buah rawai dan itu buah putra yang harus saya lakukan bermanfaat rata-raga. Ini kita nyobrolnya jamun lagi nanti. Waktu itu Rasulullah, orang Mekahnya hana sadar terhadap identitas. Itu hati Rasulullah nisatukan lewat identitas. Hana Hanalikum berang... perang gara-gara agama disatukan oleh Islam kuat walaupun yang gemulai puru urang gatin gatin urang la ilaha illallah miet urang hana pangkat tapi muzahur urang gatin gatin ramai urang gatin diek ke kaeah muzahur urang la ilaha illah diek ke orang kuat ati duduk wat teka <tell> kuat dekat oleh Rasulullah lewat identitas Islam. Nyawa atra yang kagade nyoronyo puo kembali. Identitas kita yang Islam, kita yang adalah hamba Allah, paling yang kita yang adalah umat Nabi Muhammad. Buat buat putra yang bermanfaat terhadap Islam, tinggalkan yang je kemlarat terhadap Islam, nabuat manfaat hana mlarat di hana, tapi buat bijet hana bijet. Tapi menyi bermanfaat wajib. Meny Buangkan egoisme kita utamakan manfaat terhadap Islam. Mi dan ayah abang-abang luntuan, luntuan ratih. Ata' yang luntuan pegahnya adalah sesuatu yang bukan, bukan tidak termasuk sesuatu yang asik Tapi atanyaan atah yang kapi ratih. Tingkat hagai kita yang uratnya taparan dodo untuk tapuk buat atanyaan atau hak Taparan dodo Salah untuk melakukan sesuatu yang benar, atau hana. Menyusahkan ketempatan yang tetap tidak tergiring secara mudah kepada arah jalan belah wiyar. Oh, wate ketempatan hana mudah fit saja belah unun, tetapi wate ketempatan na saja dengan baju-baju. Khususnya kepada para pemuda, para pemudi, pelihara tiaknya kaumak yang muda-muda. Kaum ayah yang muda-muda Berpikirlah kepada Anak-anak Gedeo supaya menjadi Anak-anak Gedeo Imam bagi Muntakin Pemimpin bagi orang yang bertakwa Dan tegadi hanya imam Hanya pemimpin bagi orang yang bertakwa Jadilah dia pemimpin Untuk keluarga Yang bahagia Pemimpin untuk anggota Tubuh yang akan mendapatkan Kebahagiaan Buna cita-citanya hanan cita cita manan hana makna taperah dan hana makna apa yang kita sayangkan karena atranyan ban mandum akan berlalu tinggai tagai dapreh masa dan kapreh wateh rupo wateu roy tetap terjadi tidak akan pernah terhambat ni dan ayah abang-abang lumpuan ban mandum sebagai kesimpulan daripada haba lumpuan pertama Lagi yang kau pernah luntuan tampaikan ayat yang lumba baca mukadimah bunuh, tapi introspeks, aku eh, kentai introspeksi diri kita yang mati kita nyaw yang naikinu malamnya punah ada tandanya atau hana. Walakat darahna lihat nama kasiram min al wal ins. Allah taala nampu punok dar jahannam kebanyakan jin dan manusia. Manusia yang menjadi penduduk jahannam lahum kulubul la kau nabiha udeng nate tapi hana kita Bukh ilmu tauhid, fardu'in, bukh ilmei fikrih, fardu'in, bukh ilmei tathawuf, fardu'in, ilmei akhlaq. Kata yu yang nai jino malam yu, ka pernah tadu adalah majlis ilmu, ka pernah, ka tadu dalam ilmu, berarti hana tan danyan Pemuda ulul inang agama malamnya kalau pernah duduk dalam majlis ilmu, pergi dalam nak menggunakan hati untuk mengerti agama. Nah, tandanya bertaubahlah, bertobatlah. Bercita-citalah untuk hidup minggu yang akan datang untuk tabah jahi dan tabah kebodohan. Yang kedua, walahum ayunul layum siruna Mereka punya mata tapi tidak melihat. Bukan orang buta tetapi tidak mengambil pelajaran apapun ayat-ayat Allah yang kauniah, kejadian-kejadian alam, apapun yang terjadi dalam alam di balik daripadanya ada sebuah pelajaran yang ditujuhi terhadap kebesaran Allah taala. Mata yang hanya tiok pelajaran pada ayat Allah, matanya tanda al-sondrak jahannam. Yang kehe walahum azamil la yasmauna biha. Mereka punya telinga tetapi tidak mendengar, bukan berarti orang-orang tuli tetapi tidak mau Ula ika anam mereka bertiga itu seperti binatang balhulm atau bahkan mereka itu lebih sesat lebih parah daripada binatang. Ula ika ghafilun mereka itu adalah orang yang lalai daripada ah, akibat. Akibat udik mati, akibat mati udik lain, akibat udik lain surga atau neraka. Igu orang kaya surga neraka. Igu orang kafir surga neraka. Surga dan neraka. Allah Taala kalian pegang baginda yo. Apabila kamu lakukan kebaikan, ujungnya surga. Apabila kamu lakukan kejahatan, ujungnya neraka. terserah kepada yo, jak bak surga atau jak ya, bak neraka. Moyo malam yo, hana tandatandanya. Alhamdulillah pertahankan sampai kapanpun tidak pernah ada. Tapi bila malam yo, naatlahnya. Bertawatlah, karena Udib yang tersisa Hana tente. Puah si ton pua dua ton Atau si Atau lima belah Hana tente. Pagi Maya udib Kedai yang Hana dhuk si ton re Pagi Maya udib Kedai yang Hana dhuk Le si pluh Karena Hana pasti Bisa datang Kapan saja Dia datang berangkajan Sesuatu yang dia datang berangkajan Tidak boleh dikatakan telat Atau terlambat yang namanya ajal, bisa datang kapan saja. Yang sebagai ilmu terjemahan ayat, terjemahan hadis, dan bacut terjemahan kitab yang kali laluan-laluan sampaikan, dipastikan yang adalah ilmu. Lagi ada pegah bunuh apa awai, punya tulus, na'fahlah, mi'hana tulus, han'afahlah. Semoga Allah, tabi-tabi berangkat dan kedaiyobu selalu dalam hidayah dan taufik Allah. Karena hidayah dan taufik adalah niat man niat yang paling besar. Belum belum mahli Allah pada yang butui, belum yang salah, belum belum masalah. Kemudian sihataturi butui yang butui, berdebi kekuatan untuk ikubut. Hakalkan atrah yang salah. Syukur terhadap nikmat adalah ikatan terhadap nikmat yang telah ada dan undangan terhadap nikmat-nikmat yang baru. Apabila tidak bersyukur sama dengan nikmat tidak diikat. Muhyi mana ikat, kemungkinan dicabut oleh Allah Subhanahu Wataala. Naunbilah bila Allah mencabut idayah baginya, mencabut taufiq dan kita melindungi ba Allah. Baek lecabut iman. Dol mati geutanyo selamat di dalam iman. Tadi geu di tamang nuraka. Bak tabo saan akan tamang dalam syurga. Tapi be mati tanpa iman. Naunggila gabung dengan urung-urung kafir untuk selama lamanya Dengan ma'rifah dengan idiget tamang syurga. Makrifah dan idiketnya menurut gelih hati. Gelih hatinya menurut amal. Amal yang salih untuk tasfiyah dan tazkiah jiwa. Bergelih jiwa untuk hidup makrifah. Idiket hidup dan makrifahnya adalah yang menyebabkan seseorang tamong syurga. Amin ya Rabbana Alamin. Ya, Nyusagai Hapayana Balung Tuhan mudah-mudahan bermanfaat tuntuan baca doa bejut ya doa atau baca apa ta ya tak tahu tak kasat menderuh halale Allah taala gurung siun si kideng si, poko tau deb atau hana leine kemudian tang telaweng le ga tepo manteng kena bukti dan cinta ta, ta, ta rasulullah semoga rasulullah nabi sa